Так, малятка, ну зізнавайтеся, чи порушуєте ви авторське право?» Я недавно бачила пост на фейсбучному маркетплейсі, де картини продають, і авторка пише, що там картина, там розмір такий, то дата, то така, то намальовано з фотки з інтернету. І тут про всяк випадок, для всіх, хто не знає, мені хочеться сказати, що у нас є референси, а є жорстке порушення авторського права. Значить, що може бути вашим референсом 100%? Це це фотографії, яким більше 60 років на сьогоднішній день. Вони не підпадають під авторське право. Також ви можете з референсів зібрати, ну, якийсь, знаєте, колаж для себе. Тобто ви перемальовуєте не з однієї фотографії, а ви щось там зліпили, звідти взяли голову, звідти взяли руки, звідти взяли одяг. Щось понабирали, знаєте, з різних джерел і собі намалювали з цього щось одне. Це використання референсів, це цілком законно. Але просто вкрасти і зізнатися, це так не працює, бо є закони і людина, яка є автором фото з інтернету, то в принципі вона буде права, якщо подасть на вас суд, що ви не тільки перемалювали, а ви ще використали, наприклад, в комерційних цілях, тобто ви перемалювали, ще й продали. Це жесть, так не можна.